אנחנו בשאלה 32. מהם הפתרונות למשוואה 1 ועוד 1 חלקי x בריבוע שווה ל-3 חלקי x? ממבט ראשון זו נראית משוואה ממש מסובכת. יש לנו x במחנה וx בריבוע במחנה. אבל אפשר לפשט אותה אם ניפטר מהx בריבוע במחנה. הדרך הפשוטה ביותר היא הכל ב-x בריבוע. בואו נכפיל שני הגפי המשוואה ב-x בריבוע. נקבל x בריבוע כפול 1, זה פשוט x בריבוע. ו-x בריבוע כפול 1, חלקי x בריבוע, זה פשוט 1. ו בריבוע כפול 3, חלקי x שווה ל-3x בריבוע חלקי x, מובן ש-x בריבוע חלקי x זה x, כך שווה ל-3x. כ gewesenazar דhaleאת אפשר לחסר 3x משני הגפים ונקבל x בריבוע פחות 3x ועוד 1 שווה 0. זאת משוואה ריבועית פשוטה. אבל לא ברור שאפשר לפרק אותה לגורמים. למעשה אנחנו צריכים שני מספרים שמכפלתם שווה 1, והסכום שלהם שווה מינוס 3. אלה עשויים להיות אפילו מספרים מורכבים, כנראה שלא מורכבים, אלא סתם מספרים מוזרים. בואו נשתמש בנוסחת השורשים. כשיש ספק, כדאי להשתמש בנוסחת השורשים. מינוס B זה B, נכון? ה-B הוא 3 הזה כאן, לכן מינוס b יהיה 3, ועוד או פחות השורש הריבועי של b בריבוע, מינוס 3 בריבוע זה 9, פחות 4, כפול a שהוא 1, כפול c שגם הוא 1. סך הכל מינוס 4, כל זה חלקי 2a, וכיוון שa שווה 1, כל זה חלקי 2. וזה שווה ל-3 חלקי 2, ועוד או פחות השורש הריבועי של 5 חלקי 2. הפרדנו אותם כיוון שהתשובה שלנו צריכה להיות שני פתרונות. הפתרון, הפתרונות שלנו הם 3 חלקי 2 ועוד שורש 5 חלקי 2, או 3 חלקי 2 פחות, שורש 5 חלקי 2. וכתבנו את בנפרד הם כתובים בתשובות. וזוהי תשובה A. הלאה, נמשיך לשאלה 33. כאן זה יהיה אולי רעיון טוב להעתיק ולהדביק ישנם שני מספרים שלהם המאפיינים הבאים. בואו נכתוב את המאפיינים. נעתיק ונדביק לכאן. נעתיק. הנה. יופי. ישנם שני מספרים שלהם המאפיינים הבאים. המספר השני גדול ב-3 מהראשון. בואו נסמן את המספר השני ב-s ואת המספר הראשון ב -F. אם ככה, המספר השני גדול ב-3 מהראשון מ כלומר, המספר השני שווה למספר ראשון ועוד שלוש. זה הנתון הראשון. והמכפלה של שני המספרים הללו גדולה ב-9 מסכומם. של שני המספרים האלה, כלומר, S כפול F, גדולה ב-9 מהסכום שלהם. כלומר, שווה 9 ועוד S ועוד F. קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים. ואלו משוואות לא לינאריות, כיוון שאנחנו מכפילים את שני המשתנים כאן, אבל בטח נוכל לפתור אותן شيء. בואו נראה, אנחנו יודעים למה S שווה. בואו נציב זה במקום S. אנחנו יודעים ש-S שווה F ועוד 3. אם נציב את זה במקום S, נקבל ש-F ועוד 3 כפול F שווה ל-9 ועוד F ועוד 3, נכון? במקום S יש לנו F. ועוד 3, ועוד F. איך אפשר לפשט זה? יש לנו F כפול F, שזה F בריבוע, ועוד 3F, שווה ל-9, ועוד 3, שזה 12, ועוד 2F. נחסר 2F משני האגפים, ונקבל ש-F בריבוע ועוד F שווה ל-12. נחסר 12, ונקבל ש-F בריבוע ועוד F פחות 12 שווה ל-0. את זה נראה שאפשר לפריק לגורמים, אין צורך להשתמש בנוסחת השורשים. בואו נראה, לנו f ועוד 4 כפול f' 3, נכון? כשמכפילים את אלה מקבלים מינוס 12 וכשמכפילים אותם מקבלים 1, וזה שווה ל-0. ועל מנת שהמשוואה תתקיים, אחד מהם לפחות צריך להיות 0. כלומר, אם f ועוד 4 שווה ל-0, אז f צריך להיות שווה ל-4, ואם f פחות 3 שווה 0 f צריך להיות שווה ל-3, כך ש-f יכול להיות מינוס 4 או 3. כעת s שווה ל-f ועוד 3. אם אנחנו דנים באפשרות ש-f הוא מינוס 4, s? במקרה הזה, s יהיה שווה מינוס 4 ועוד 3, כלומר, s יהיה 1 3 s יהיה שווה ל-6. בואו נראה מינוס 4, מינוס 1, זאת תשובה B. מצוין. יופי, נמשיך לשאלה 34. אולי כדאי שהבעיות המילוליות שיהיו לנו מול העיניים, כדי שנראה איך אנחנו מבינים אותם. העתקנו, עדבקנו. ג'ני פותרת את המשוואה x בריבוע פחות 8x שווה 9 בעזרת השלמה לריבוע. איזה מספר צריך להוסיף לשני הגפי המשוואה כדי להשלים לריבוע? יש לנו x בריבוע פחות 8x שווה ל-9. ולא סתם השארנו כאן לריבוע, מנסים להפוך את הגף שמאל של המשוואה לאיזשהו אה, ריבוע שלם. כשיש ריבוע שלם יש לנו כאן שני מספרים שהם למעשה אותו מספר וכאשר מחברים אותם מקבלים... מינוס 8, וכאשר מכפילים אותם, אמורים לקבל משהו אחר, נכון? מה זה חצי ממינוס 8? חצי ממינוס 8 זה מינוס 4. והמינוס 4 בריבוע זה 16. כלומר, אם נוסיף 16 לשני האגפים, נקבל ריבוע שלם. למה זה עובד? כעת זה ריבוע שלם. כעת המשוואה שלנו היא x-4 בריבוע שווה ל-9 ועוד 16, שזה 25. אנחנו אפילו לא מתבקשים לפתור אותה, רק לדעת איזה מספר צריך להוסיף לשני האגפים, והתשובה היא 16. D. זכרו את ההיגיון מאחורי הפתרון כאן. עשינו בעבר כמה סרטונים על השלמה לריבוע. מה המספר שצריך להוסיף כדי להשלים לריבוע שלם? אם יש לנו מינוס 8x, אנחנו לוקחים חצי מזה, כיוון שחצי מהמספר הזה ועוד עצמו יהיה מינוס 8. אנחנו לוקחים חצי מזה ומעלים בריבוע, חצי ממינוס 8 זה מינוס 4, וכשמעלים את זה בריבוע מקבלים 16. מוסיפים 16 לשני אגפים ומקבלים את המשוואה הזאת, שהיינו יכולים לפתור גם ב-x פחות 4 שווה לפלוס מינוס 5, ואתם מוזמנים להמשיך. למעשה מכאן מגיעה נוסחת השורשים. בכל אופן בואו נמשיך לבעיה 16. תשובה D. נעתיק ונדביק לכאן את כל השאלה. איזה מה הבאים מתאר בצורה המדויקת ביותר את הזזה של הגרף y שווה ל-x 3 בריבוע פחות 2, אלא y שווה x פחות 2 בריבוע ועוד 2. בדרך כלל די קל להבין מהי הזזה בציר ה-y. נסרטט גרף לדוגמה. אם היה לנו גרף של x בריבוע, הגרף x בריבוע נראה בערך כך. אני אנסה לסרטט אותו. הגרף x בריבוע נראה בערך כך, נכון? והוא חותכת ציר ה-y. כאשר x שווה ל-0 יש לנו נקודת מינימום. משם בשני הכיוונים הערכים עולים. והגרף של x בריבוע ועוד 2 הוא אותו גרף מוזז למעלה. זה הגרף של x בריבוע ועוד 2 מוזז למעלה ו-2. לעומת זאת, הגרף של x בריבוע 2 יהיה מוזז למטה ב-2. זה יהיה x בריבוע ועוד 2, וזה יהיה x בריבוע פחות 2. קל מאוד לראות את ההזזה בציר ה-y. כך שאם אנחנו נעים מהפונקציה פחות 2 לפונקציה ועוד שתיים, 2, מ-2 ל-2, ההזזה היא של 4 למעלה, נכון? זה החלק הקל שאפשר לראות בעין. אנחנו הולכים מ-2 ל-2. כלומר, למעלה ב-4. כלומר, התשובה הנכונה תהיה a או d. אז עשה ימינה או שמאלה היא בדרך יותר אממ, אבל ננסה. בואו נתבונן שוב בגרף. הקו הצהוב הזה كان של הגרף של x בריבוע. זה הגרף של x בריבוע. ומהו הגרף של x פחות 3 בריבוע? האם אז הזאת צריכה להיות 3 בכיוון השלילי או בכיוון החיובי. האינטואיציה עלולה לומר לנו, אנחנו מפחיתים 3, כשהפחתנו 2, זזנו למטה, אבל כאן קורה ההפך. אנחנו צריכים לחשוב עבור איזה ערך של x נקבל כאן 0. זה יקרה כאשר x שווה 3. ואפשר לחשוב על זה ככה, כאשר אנחנו בנקודה הזאת, כאשר x שווה 3, זה שקול לנקודה הזאת בגרף של x בריבוע, כשמציבים כאן 3, כל הביטוי הזה מתאפס. כאשר עולים מעל 3, הביטוי הזה עולה מעל 0, וכשיורדים תחת ל-3, הביטוי הזה יורד מתחת ל-0. כך שהגרף הזה יוזז ימינה ב-3. זהו x פחות 3 מוזז ימינה ב-3, ו-x ועוד 3 יהיה מוזז לכיוון השני, כיוון שהוא יתאפס כאשר x יהיה שווה ל-3. לא רשמנו זה, אבל בואו נחשוב על זה כך. אנחנו x ועוד 3, אם זה x בריבוע, x ועוד 3 בריבוע, היא ראה בערך כך, נסרטט אותו בצבע אחר, ועוד 3 בריבוע מוזז שמאלה, אפשר לחשוב על כך בשתי דרכים. ההזזה בציר ה-y היא אינטואיטיבית בילו, הזזה בציר ה-x היא לא בהכרח. אם יש לנו כאן ועוד 3, ההזזה היא למעשה בכיוון השלילי. והאינטואיציה מאחורי זה נובעת מהשאלה, מתי הביטוי כולו שווה ל-0? הביטוי כולו שווה ל-0 כאשר x שווה ל-3. זאת הנקודה שבה אנחנו מקבלים 0 בריבוע בסרטוט של הגרפים האלה. אין כאן הזזה בציר ה-Y. זה יהיה מוזז ב-3 שמאלה. וזה יהיה מוזז ימינה. כלומר, אם זה מוזז ב-3 וזה מוזז ב ימינה, כדי להגיע מכאן לכאן, נבצע הזזה של 5 ימינה. אם כך, הגרף של X ועוד 3 בריבוע פחות 2 יהיה כאן. ולאחר מכן, מנת להגיע לכאן, יש לנו ועוד 2. כלומר, הזזה של הגף ב-4, ולאחר מכן הזזה ל-x-2. כך הזה هي כאן. יש לנו הזזה של 4 למעלה. ואחריה, הזזה של 5 ימינה. למעשה, גם אם אתם מבולבלים, אם הזזה ימינה או שמאלה, אתם יכולים לראות בין 3 למינוס 2 ו-5. יש לנו 5 בתשובה, וכדאי שתבינו אותה, את הבעיות בצורה יותר מעמיקה מזו. נתראה בסרטון הבא.